Ég upplýði að það var alltaf verið að augra mér sem, sem einstaklingi og sem stjórnanda og sem starfmanni eh, hvað ég ve vissi og hvað ég gat eh, gert betur og þau tæki og tól sem verkarum og stjórnarum býður upp á og svo aðferðar þar að, að halda utan um verkarmi þegar við hefur marga bolta á lofti það hefur algjörlega hjálpað mér og hjálpað mikið í mín núverð stærði. Þóðst allar þar venti hvað sem ég gerði til náttisins.